Se do... Super, ja mislim, on će prvo uć gurnah u Sarvi. Pravi, ja, ćemo se, te... ja ćemo se i Berber njušiti ovakvu. <laughs> da, stvar. Daj malo se zadao, vidiš. Tu ti ta stvar, tu. Ti, diko, izviti, ali, dosta, dosta, dosta. Dosta, rekuo sam. Prema, vidi neki sječar. Bilo, Bilo koja žica ne zavu neki sječar. Ne Rudove, trga, žica. Cek, cek. Ovo da se dogodimo. Svi sad vodim. Sudom. A, Kad dođemo gore do kruške, reće ovaj drugi RPG-jac. Ko je kod tebe RPG-jac? Ja, Ti? Staće te ovako razmaka jedan od drugog. i ustati. Nanišaniti onaj rov ispred sebe. Dva metri, nek budu Čim vi ispalite RPG, mada s 84-kom direkt puca u rov, sa desne strane ide... Pucaš, ako se on pojede iz tranšeje, njega traješ. Ako ide onom tranšeo, on da će punkt njega tako ne daš. Pa paziteš i na nas kako idem sve. Namoj da ko pucao preko nas, slučajno. Amdo, Buraz, ja i Hari idemo s desne strani roba. Da, vako. Ekro, pušđe, odredi s kime ćeš s lijevi strani, odmah. Ja, meni pali jedno. Ne mogu, imam, imam pomoćnika, 84-ke, imam RPG-ice pomoćnika. Postaj na strojica, da mi još jedno. Ta ima na strojica. Ne, ne, ne. uđaš pomoćnika, ostavi to. Ljulja samo mala na takije, ne tišete, Možete vas trojica samo idete da mi uzmimo taj rob. Čim mi do. Ne Slušajte. Kad mi uđemo u taj rob, u i čim mi zapucamo. Gledate ovo. Čim mi ovo se tiče moje grupi. Čim mi izađemo na četvorca gore, počnemo pucati na desnu stranu i na Treba ovaj rob. Odred. Kad uletimo Tegbir alao Egber, oni kreću. I sutrašnje može. Može Tegbir zato što je gorek. ako kaas i muleti, negova je to Sve, Svi, to je svima! Slušaj, mi, ja, mi kad budemo krenili naš četvorca, ja, Hamdo, Harij i Buras, kad budemo krenili prema rovu, vi ćete puca na desnu stranu na najrovne, na desnoj strani. Pojedinačno. Vas ima šest ostaji, pojedinačno puca. Kada mi dođemo do tranšeje, onda mi pucamo, vi dolazite do tranšeje. I s tim putom kodan smo i mi. Što brže? Čim vi dođete tu, vi pokrivate desnu stranu, mi obilazimo gore o, onaj desni rob sa desne strani. Obilazimo ga u Dozgor, ruknićemo zolju, RPG, sudo, odma treba čim opališ ovu, odmah kren za nama, tamo na desnu stranu, iza. I mi ćemo, muica će isto probat sa te strane uzeti taj rob, a mi ćemo od Dozgor. Ako muica prije uzme, mi odmah idemo na kot meni će ja. javiti. Odmah idemo na kotu. Ja će odmah vas rasporediti u jeza što se tiče moji grupi. Ekro, ti za svoj rov odred ljude koji ti idu na onaj tam rov da se uzme, da znaju čim ga uzmu, da, da pokrivaju onaj dole rov od petog batanja 84rka i RPG. RPG isto, skidaš onaj dole rov u Zemuncu što peti i batanju napade. Yes. To kad java dobro. Kada vidim da, da on nemo voda će mi udrat dole. Onda. onda ti odbajaš trojicu da idu na kvotu, a ja idem sa četvorcom petorcom gore na kvotu. Hoćevi mi krempu, ali? Ima kome šta ne jas? koga da je strao? Ja! <laughs> <laughs> Mene ovo žulja Jo, ne mora ti. Ne gani. Roga. Roga. Gleda da budeš do sudi. Tičeš svoju granatu da dole na putu sudi da je on navodni vetik. Može još i neku municiju. Ja tebe, ja se samo bojim za Kurtićevo zdravlje, kad se I ja se takođe bojim. Snima, snima. I učesak ga drži Ой, господи. И кишиче бит момце, ево гледајте да отпе иде. Хамо ђе наш ка. Бице, бице. Така. Чека, ко иде сада с мом био ми колије с мом. То је на кразпознаваног, не зна бито би. Ја морамо с мола, овo косни, коштао там у горику. АПД 200 онака носи из горика. Јесто пута иде онaj. Стаме с АПД Osa je tamo. To ćemo nam se, mi ćemo lahmihko ili isto. Uro uvijeće, jaro, ja. Da će vas. S jedne strane, druge strane, isto ćemo vidjeti. Sistem ti je. To. To da vam ga snimanj, <tos> prvi. Evo ga. Evo ga, elitni mama. Uskakač, drugi uskakač, treci uskakač, četrti uskakač. Prvi uskakač. Ja. Jara, drugi. Drugi. Busika. Asi. Ja. Asi. Četrati ja. bače. Ajem. Vi prvi uskakač. Prvi. Tako, ljudi, nemoj da, da dižete god paniku, tako jesna, da... Tako da, kog da, vrati. da vrata. Kruji, koje vrata je, da bih kog je postavlja da, radit ću po planu. Ovna, nadam se. je, ko uskoči? teg bira nema dok ko prvi uskoči teg the bira usko, <imit> to je snag yeah, yeah, zobi da uskočile samo reci vid klonca nema da nema da pro fri nema da let ja nego ko uskoči samo kad se uđe da ne samo na sigurno teg bir ide pa ja da ne bi bilo evo teg je gotovo a mi pa ona 84 čuvaće sad će doći kola bić A, šta će doći od kurtitsa, vozlo po nas, mi idemo na strojca. Nemoj da ostavite koga, ko što se dešavalo, da neko bude potako, neko pod rova. Strogo paši, duplo kaže pop. Ne, ne, ne, ne. A to je za koji, koji nisu čuli, razumeš? On će to ponavlja dok svi ne budu u teknici. Da je tvoj, znaš? Evo ga uže. Kako se, daj vam. Vide ovo. Ovo je znači spreman sa. 7 9. Kažeš, lov, lov samo lov. Love i bro. Yes. Dobro. A ovde ima bor, dao kraj nam. Ma je ja nisam. Evo ti, tražio sam da mi ovde ove važnije stvari, a ja ne opet frekvencije. Da nam. Da slušaj da. ovo. Noči samo ja sa ovim kačketi 797. Spreman i gotov. Ne len labo se javiš, ja viš. Samo da noću sluša da ja sad e. moraš osta pričam, da ostati. Labo stane. Od onog početnog, gdje smo gljive, pravi? Dole. Dole je dole, početno dole. i onda svako ide dole, dole, i nećemo odjedno svi. Dobro. Imaćemo dobro. sad vremena odanje. Okay, <kla> dobro, je uke da sporeći vreme se, svako sebi da ide koliko treba kore. Znate, sanitet je kod tekneta. Onda. Tu je, ako bude ranjeni, do tekneta se svače, ono no, se odmaju nosači, prva se pomoć kazuje, kasnije se oni koji su sneile vraćaju se goro opet na borbeni položaj. A mi smakamo. Po bodu roskih koji ima tu mora to nekse U stvari da li ima dolje još ispod teketa dolu potok je el to Zapet i bataljom. Ja sam vam vešnjavao, znači na prelijiv, kod tekneta, u potorku i na malom musaru, svugdje vas čekate. Ima u potorku, znači vam je priže. Ali svi, svi morate provoći pored onog reona gdje je teknet. Ja, svi morate provoći. Ne mora, ne mora, ne ne pe. ne mora pet, imate. Ne mora, ne mora pet. Ne mora, ne mora pet. Zaleko te gdineš na prelijiv. opet. Ne, ne, ne, ne. Ne, ne, ne, ne pe. može pet, imate. To je put. To je povoljnije imuje, ako bude ranije Znači čekate, na Stručno medicinsko lice, sa nosačima. Čekate u potok okoče, kod tekneta i na malom hnusaju. Dvije god da kreneš, najćećeš na saneteti. Na, na maloj razovi, razumiješ? Na svakom. Znači na tebe naj, najinstalija priliva. Zatim. Gdje me najbliže. Jesi. Tako, kakšno. Hvala, prestaži. Dobro, ovaj. Hvala, tako. Hvala, tako. Hvala, tako. Hvala, tako. Hvala, tako. Bozim, tamo ajma nisu oni najtačnije, jeo košo punićete. Da azet, da struktura. Koliko ih treba ovo? Bože, kamion jeboga. Imo samo pak maks jedna. Dobro je malo izlazis kamionat. Šuna kreda ti, ništa vidite po gradu. Ja, to ima što. Koga ni počeli. Haide curbani, haide pola. A zi ugodio mi že. Ajde. Takaj u nas pete gore, tak vidi dala. E, până este oi, transportul vretz za slanne. Dobro. Vojca, ho. Vete На вот снимем, вот, то это часели. это часели. Ну, да стучим. Ну, ладно. Если надо будет, можно вот, вот, вот, вот, вот. Sobljanje velam znači kamera u lok u uploči. Spuštaju se. Biće golj. Zjednje, da biče nisi što ne volja, što volja, što pričaj. Ja ni Ne mislim da ga poneće ništa. Jeo sam ponite, kuponesi Вот, вот. Да, да. Э, фазука, сейчас мос снимать. Там его. Э, фазука, купи. Дай мне его, мой годень, ето. Там его. Будет пуненье испало. Эй, он остался, он остался. Эй, его. Кифаня. А как я сейчас воду выпью с друга? Надо вот это вот уже с. Иван Драгостина на студи. Эй, ну Там тоже. <laughs> Cigara. <inaudible> <Dabaj> paulis, <je. inaudible> Kucučeš, oh, that's me, that's me. And trombone, trombone, trombone, leptirce. Liberation. Cigare? No, no, no. There's no bomb. There's no bomb. Down. What do you need? Cigare? Cigare. You're going to get it. What do you want? Uproboj na husar. A drugi je šalom, bio sam prvi, pa se me u drugi prebacil. Kaže, suviše... Strašno. ...erogantan. Jel' te straha? Mo, kak' je Vidim po Popovića jednog. Nije mi platio drva od prošle godine. Dužan mi ostav neke marke. Inače, neb se prijavio. Volja je, dobra jako. Dužan para. Tu sam na kratko. Iz Zagreba sam. Ne. Kako borbeni morav? Evo vidiš, digli su me ispostavlje drugi šalak. Borbi molare, evo vidiš, pajde su sve ošle. Evo gaće su u ramce, sve je stari. Promovni glini. Tu je sve pajde. Puška je tu, nemoj bogat nju da zaboraviš. Evo je pajde. Cigančica. Ajde. I veker je tu, peljac Mama diva je švedske poslala. Čuj sirinu. Ova će se četnici obrada, zako te zarobi. <laughs> Bit će njima, fajda, jebeno. Evo, aj Karmin, stvarno delukse nešto. O, o žene sam mahnu, na momenet. Delukse? <laughs> ja te ne Aš ti malo popraviš? Fajda. Po, Dobro, evo, evo, evo. Ovo, evo. E, Eba, ispucali mi ustne. Sviđerah. Ajno zelo. Splema nije. Splema, splema. Splema, splema. Kto je to? Da je mojde pašno. Da je mojde pašno. Prijem se ti. Ati vevo, ati vevo. da oh, Tak stani, nejakotri više <Hei, hei>, pucat <hei>. na to. Tako stani. <tiri> Jer ono nejak slujet lulujetan si. sadradi. Ha, vot. Što vot. kudran, nemoj još ništa. Je. I don't like kubacis tu drugi glas И где си обад? У, кир здесь. Кто тащит, что я ещё? Тащит, а, ну вот и что должно? Guard base cap 4, 7. Adams 7 and 4 grand. guidelines change left Christina. There is London. Nasisa. Pozivao sam kodna karta 47. Šta dalje? Tu se nalazi. Stigao sam u rezervat. Come on, come on, pavuk. Come on, pavuk. Come on, don't you? Have you been on the year 47? I'm here, I'm here, I'm here. Everyone, come on. Come on. You can do Vuk! Vuk! Zis! Vuk! Vuk! Oba! Fulinfart! Stop on the seat of the cartel. Stop on the seat of the cartel. zaustavi <laughs> to <You do. laughs> Мосица мосица пав. Скоро. Волшай тук те коте. каже, малостик глянь. Пройма друга чукаєбо, я. І колома там. Бать чорна яблука ispod. Чорна яблука вєровий. Чекаю, де друзи, то всегда буде овде горе. Ліва чука около 3-4 puta, бля, сорок. Плиська-плиська. Так. Сота, сота паука. Ось минута. Ось. Так, потри, пекнеш поче. Више, више, гарно сади. Обусы натмори, обусы на здании, ахтияри очёло ми. Я за нора мотора. Обусы на народе. Que era, mano, que eu diria que era. Por favor. E vira-te, vira-te, vira-te aqui, por favor. Znaju sljedeći sami. Malako je? Znam, hmm? malako je. Znaju oni koje ime, naro ti? Treba red, koji pop? Pop dva, pop 3 Pa koji je bio sad sljedeći? davad pau gode malo i osmo se nastavlja taj gol klijeći 3:0 oba druga pauk ide ide pojačajte ga tango <re Brendion: shocked sounds> Паук, Нетрил. ID 8539. Добро там у вас. Как там у вас? Докер Джокер Паук. Идем в сон 549. 549. После десяти ночи. Нет, просто поносит. Yes, shit. This shit. Он всегда говорит. This shit. Добре. Добре. Опа, давай, тапай. ponoi okay. okay. Dobra, to zaproszenie. Nagie trzeba kiedyś też doć. Dobaj, надо так толк. я вот это Сама. Мутьца на кот чуй. Дай ма, дай ма, дай Значит, погнали его čelver mu ima tango i. Reči Joker. Dobro Joker, idi sa poslednim. Evo jedno ide. Što je val Dobro, dobro, loše, Ivan. Loše. Lego i Kad je leglo? O, skroz važno. Ne znam ti. Ne znam поставили ля новый я но вчера обидем сполимся Mamu im jebe, već je, osta žije. Ovo, počem. Malo da i uvode i Jel puno? Pa nije baš puno, vodim. Ej, des, koni, malo. ti, malo sve. Dobre, pa, dje sas, uvode. Dje On se vratio, da se dobro. Ahoj, dobro, da. ovo jebovati. Ovo je cudo sve. Čudo. Znači, mora on na umro ako? Može se mu, ne može ali može Мој, мој, мој строј. Види, он је А, он је совршен. Још мајку. Јево, мајку. Успећу ми своје радости. Још галерија било мак. Мени у гузицу нешто се призлобило. Је то било? Јево, кажео камера. А, чекај. Само одстагни се да. Јево. Oh, my God, how are you going to get out of here? Here you go. Listen, listen to me. Listen to me. I'm going to get out of pa viče dole jednog koji je više najevo. Mm. Oh. Oh. Dobro je može isto. naše. Hoće ne, malo pucati. Ne, nemoj ne, ne, se. Ne, da malo pucalo. Hajde. Nema, nemoj. Ne, nemoj. Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Tako kako češi. Uvijek je onaj načinja bila. dole. Rješite. Just so the tension into eventually. They go, you can get over. Those wereheheh, look kind of a bit. Starting with the hangar. It happens! Go see. Ješeni ta. Mićat. Aj, žao mi <tri> kao što ćemo bortis. I oni ja, al tako? Ima bomba, jedno onda je bot i trbuna, da Божеска била. Ваня. Точ. Куда? Хай-хай. Садися, дядько. Йой. Хай-хай. Хай-хай, хай-хай, босаю. Хай-хай. Куда E, <hle> Komadante, da li ovi najnoviji uspjesi boraca i sastrava vaše brigade, da su li su ovi uspjesi strateškog ili taktičkog značaja? Šta ove znači u globalnom smislu? Pa, zavisno iz kojeh se ugla gleda, moglo bi se reći da su i taktičkog i strategijskog značaja. Taktičko značaj su s aspekta uloga naše jedinice, a strategijskog značaj su s aspekta znači, širijeg gledanja u smislu oslabađanje novih prostora posebno prema grado Testeću. E, inače, e, Četnici su objekat USA zaposijali praktično bez borbe na, na samom početku rata. To je, jedno, to je jedna od najdominantnijih kota a, ispred našoj zoni i kota prema grado Testeću. Međutim, naši borci su joj ostobodili jednom briljantnom akcijom koristeći pri sve svoje vještine koje su tekne u tuku, ona do sadašnjeg tuka rata. E, ovladali smo objektima usara jednom kontrakcijom, pri svega e, stabilno i čvrsto čuvajući lastu liniju i vrjevali priliku tako da smo u jednom kontraudaru za veoma kratko vrijeme ovladali kompletnim objektima u Sara, i praktično otvorili vrata prema grada Teslić, odnosno prema banje vrućice. Hvala Akcija oslobažanja objekta Husar pod šifrom sedlo je jedna od ranije pripremljenih akcija, odnosno planova, osvajanja objekata ispred grada Teslića, odnosno stvaranja pretpostavki za oslobađanje grada Teslića, izvedena je o, iznenadnim napadom naših izviđavačko-drežanskih grupa, koje su bile praćene snažnom artiljerijom i u tom slučaju se odstupilo od načela upotrebe nekih artiljerijskih oruđa, što je kod neprijatelja izuzvalo paniku i bijeg, a moć je našim snagama da povladaju kompletnim objektom i tako uh, stvorimo jednu od predpostavki za oslobađanje grada Tešića. Je, da, jeste je tvoje. Marijs petlogi. Hey, sinoć je, ja, gdje, sinoć je. ja išao majem iz ovo hazme. A rekao, jesam mi, rekao, ja sad na redi, pa ne znam ja, je, ali ja znam. Zašto? Pa, od majem. Aha, dolu ovijek, Samo, ako nije slatko da, to, i sve rekao, još. Ali dobro se, sad opet će biti... Mm. Ali neće. neće. Uvuda, kuću. Kada su bili spavili vavu. To je da, to će vamo. Mi nekad s njima ostatiš 24 sata. Ali ovdje reći na Mi samo osmanim. <laughs> Hey, if you have this... I don't know how the command was. Let's go. Let's go. No. Let's go. Hey, let's go. Hey, let's go. Hey, let's go. Hey, let's go. Ovo je važan element. Svrd. Kozo. escucha